بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم العاشر من اكتوبر يوم مشهود في هذه المنطقه حزم الناس هنا امتعتهم للهروب وما اظن ان إلا هذا الامر قد خطط له من قبل وأن وراءه من وراءه. شاهدوا معنا. هذه الأبقار التي اتحنا عليها في يوم من الأيام، وهي صرح. بنيت في عام 1934 ب 400 مليون دولار. فهل تستطيعون أن تفعلون مثل هذا؟ هل تستطيعون أن تعيدون هذا؟ لم تستطيعوا أن تعيدوا جسم ممشية، وثمانه لا يساوي 15 ألف. بل خمسه عشر مليون رياليه منه دفاعا جميعيه خرسانيه كما تشاهدون الخرسانه تجي لاحظوا معي وبينه وبين مساكن المواطنين مثل فقط اجيبونا انقذونا قبح الله وجوعكم ولا علىكم الله حيث ما كنتم لأنكم تسكتون على هذا الباطل وتستيقون بهذا الدور من هنا ومن باتيس من فوق انقاض هند كنت معكم فرج عبد الله سعيد الشراب مدير دار الجنحه في محافظه ابين لي لقاء معكم في مكان اخر وحرام اخر حتى ذلك الحين اترككم في حفظ الله ورعايته واستودعكم الله الذين قولوا الغداء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته